السلام عليكم. اهلا بكم في مقطع جديد. اتمنى ان تكونوا في افضل حال وعافية. ورمضان كريم وكل عامين. وانتم بالف خير. المهم مع لي. اليوم سوف نفجر باكاج خرافي باكاج رهيب نزل من الخميس الماضي. وهو باكاج نابولي. يا سلام. صراحة هذا باكاج بمعنى كلمة يا سلام. اه باكاج خورافي لدينا و ولعب كفارا خيليا اتمنى ان ياتينا هذ اللاعبين صراحه هذ اللاعبين ممتازين للغايه في الدريبيلينغ في الفينيش صراحه اوسيم لديه فينيش نوعا ما جيد نوعا ما جيد ولكن كفارا صراحه في السرعه وفي المهارة خرافي بمعنى الكلمه المهم معنا نضغط على نوزانو ثلاث مرات اللاعب المكسيكي حتى نوزانو لاعب جيد المهم نضغط على كفارس خيليا ثلاث مرات صراحه هذا اللاعب خرافي ونقلف خصائصه جيدا يعني مرتين نقلف خصائصه لدي دريبين نشود صراحة لديه مهارات جميلة جدا مهم نضغط على وسيم اللاعب النيجيري ثلاث مرات صراحة هدف الدوري الإيطالي و نابولي صراحة يقدم موسم خرافي مع الفريق نابولي مهم ما علينا نذكر فقط لدي مئة كوينز فقط يعني محاولة فقط أتمنى أن ياتينا اللاعبان الذي ذكرتهم سابقا كفارس صخيريا و وسيمين. يلا يلا يلا يلا من هذا اللاعب أتمنى أن يأتينا كوارس غيلي أو أوسيمان حتى لوزانو لاعب جيد <hesitation> خمس نجوم لعب خمس نجوم جيد جدا من هذا اللعيب لعيب لعيب أعتقد لابودكا أعتقد هذا اللاعب لابودكا نعم نعم نعم توقع جاء في محلو اللاعب لابودكا حتى لاعب دي إم إف وسط دفاعي صراحة بلافاشور ممتاز ممتاز صراحه هذا الباكج ممتاز يعني فيه لاعبين اقل مستوى ولكن ممتازين نوعا ما ولكن اللاعبين ممتازين هو كوفاراسخيريا أه واسمين صراحه لاعبين خرافين المهم يا شباب الى هنا وصلنا الى نهايه تنسى الاشتراك تفعيل خاصيه الجرس ليصلكم ان شاء الله كل جديد ولا تنسى الصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلوات ورمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير ولا تنسى الاشتراك في القناه امر مهم لتحفيزنا لنستمر يا اخي العزيز واخر الكلام سلام